الحب جميل لكن الاجمل ان يكون متبادل، الحب من طرف واحد هو عباره عن موت بالتقادم. والحب من طرف واحد هو عباره عن مذله. علمتي؟ اجمل ما في الحب ان يكون متبادلا ان غبت تفقدني وان مرضت داواني وان بكيت مسح دمعتي وان جعت اطعمني، هذا اجمل ما في الحب، نصيحه لك لا تزهقي نفسك لمن لا يستحق، انت بتعيشي مره واحده. اللي حبني أفرش له الأرض بدمي يا سمين وأجعل مالي يغدقه وأكرمه وأدلله ويصبح لا يرى أنثى على وجه الأرض إلا أنا من يحبني لكن أنا إن أحببته ولم أرى حبا منه أصبح تلك الآن الأميرة النائمة التي لا تبصر إلا من تحب لا ترهق نفسك من أجل من لا يستحق فالحياة مرة واحدة يا سيدتي ولا أحد يستحق أن أهب له حياتي إلا من يقدر حياتي